ubbe gewana deewi dewaaruwa umba gangasnama mama unabaruwa ape pima dana api vitarai awasa na di nathi una denna ke aluka umbe poruwa hama mata moharapan oba tua hita hondatama paarthama mata edi den ubbe poruna adakam api meteninna patamu akeya panni thibama mama palu kanawa umba tikka dahas ganan kaame sc四 livro să descont